24-го, як почалась війна, нам сказали, що війна почалась. Потім 26-го приїхали, мене чоловік добровольно пішов служити, в мене двоє діток. Русі перед этим приїжджали мимо селу, вони нас не трогали. Вони приїжджали мимо село в сусіднє село. А вже... Після того, як наші заїхали в село, вже почався ад. Русські били, куда попали, вони навіть не смотрели, куди бити. Ми, вважаєте, ми дві неділі провели в погребі. Сиділи дитині годік, а в второму – 6, Два мальчика. Вони не жаліли нікого, вони іменно бомбили з утра. Вони, оце 5 часов утра – це для них тишина до 8 часов утра. З 8 вони вже починають бахати. І ми так з погріба могла вийти, піти покупатися, дітям взяти переодітися. Ми заходили в дім чисто поїсти, швидко зайти назад, і ліс і просто погріб принести. Ми малились, ми, ми все що хоч робили. 26 марта почали бої бути в панцеуліці, там цілу ніч були бої, там все горіло, там все бомбили. Потім 27-го ми почали тікати, до нас прийшли і сказали, беріть дітей своїх і спасайте, бо йдуть колона русських. Ми біжали з самого, я біжала, просто кричала, нам сказали білий флаг. Це мирні жителі йдуть. Люди пішли з білим флагом, я кричу, стой дитина на один годик, з дитиною на руках, старин за руку, е, свікруха у мене, виходить, нога больна. Тоже ми біжали, я кричала, там люди подождіть, я вже на насоску нацепила білу вірівку, щоб хоча б махати, щоб ну. Ми вже вийшли на дорогу, там, де виходить, у нас починається на... траса, як біжать, дві посадки. І по нам снаряди б'ють. Один снаряд летить, нам кричать «лягать». Ми дітей кидаємо, лягаємо на всіх дітей, і ми ждемо. Потім обратно. Немножко пробіжали, обратно кричать «лягать». Идут с первой улицы наши хлопці на БТР. Русские стояли на мосту. Получается, чтобы нас прикрыть, наши хлопці на БТР летят на такой сумасшедшей скорости, чтобы нас прикрыть... Ну, нас прикрить просто. Они пролетают, мы перебегаем именно на линию там, где благодатно. Мы пролетаем, и тупо разрывается, тут БТР. И потом, когда мы уже пробегаем, это все вызволит уже двухдюжиных наших хлопців. Потому мы 17 км, отсюда мы 17 км пробежали, мы приехали до заселя, там хлопцы наши же нельзя было в, этом, в машине включать фонари, нас приютили там бабушка с дедушкой, спасибо им конечно большое, мы там целую ночь просиділи, потом приехали, пошли с утра до Черного Христа, ну, там нас забирали, мы нас забрали, мы просто уехали. Мене батько проривався сюди, щоб спасти мене і двоє дітей, тому що йому сказали, що снаряд упав в мій дом, і мене, і дітей в живих немає, що мене поховали, імено в дворі. Він проривався два рази, хоча він в Засележево, він проривався два рази в село. Його русські побили і повернули назад. Людей тут проживає, ну я не знаю, пара за то чоловіка п'ять тут проживає, і то в одному домі. Села немає, все зґрунтоване, людям жити нема де, господарство може дасть людям жилье, ну і лично, тут нема де жити, ну тут максимум, що можна, я навіть не знаю, що тут це село можна вистроїти. Зважаючи як, і де, і кому. Ну нас реально, от навіть ми додому прийшли, у нас там снаряди. І ловушка, ну це нормально, да? А якби, не дай Бог, що?